Szeretettel üdvözöllek, Lukács Zoltán Gábor vagyok a Sorslevelek levelek vezetője. Haladunk tovább az akasa beszélgetésekkel. A következő állomás 2020 december 10-én lesz, egy új témát hoztam neked ennek a címe lelki immunerősítés vagy gyakorlati tanácsok a legnehezebb időkre. Amikor körülnézünk most a világban, láthatjuk, hogy az emberiség egy fordulóponthoz, csomóponthoz érkezett, sok minden nem működik már a régi rendszerből. Új hozzáállása, új tudatosságra van szükségünk. Néhány hónapja talán azt gondoltuk, hogy túl is vagyunk rajta, megtörtént a változás. Lehet, hogy még nem. Talán van még följebb, talán van még hova emelkedni. Erről lesz szó az előadáson. Hogyan is éljük meg mindazt, ami történik a világban? Hiszen a mindennapokban ott vannak a gyakorlati dolgok, de a lelkiségről ne feledkezzünk el. A tudatosságunkkal, a saját tetteinkkel tudunk azért tenni, hogy mindez könnyebb legyen és jobban alakuljon. Könnyítsük meg a saját helyzetünket legalább a mi saját magunk ellenségein legyünk, legyünk barátok egymással és magunkkal. Mindenhez olyan a mindennapokban könnyen és egyszerűen beépíthető gyakorlati tanácsokat hozok neked ezen a előadáson, amit akár a mindennapi rutinodban is beépíthetsz. Ismered a legfontosabb mantrákat? Tudod, hogyan kell jól megfogalmazni egy imát? Tudod, hogy érdemes elindulni a meditáció útján? Hogyan meditálj, hogyan nyugodj meg egy zűrös nap végén? Hogyan tudsz azért tenni, hogy az életed emelkedjen, ne pedig sűjjedjen? Erről lesz szó december 10-én, a sorsfilmek.hu per akasa című oldalon tudsz majd jelentkezni. Az előadás címe, lelki immunerősítés, gyakorlati tanácsok a legnehezebb időkre. Szeretettel várlak!